دلوقتي ساعات بيبقى وراك شغل ومكسل تعمله أو بتبقى لسه طالع من إجازة فمكسل تروح الشغل أصلا. تعمل إيه عشان توتر كذا؟ ده اللي أنا جاي أقول لك النهاردة. يلا بينا بقى ولا إيه؟ أول حاجة رتب أولوياتك. تجيب ورقة وقلم وتبدأ تخطط وتشوف أنت هتبدأ بإيه وإيه أهم حاجة فيهم؟ وإيه اللي أقل أهمية؟ دي اللي بتبقى في الآخر وهياخدوا وقت قد إيه؟ كل ده بورقة وقلم وأنت لسه قاعد على الكنبة زي ما أنت متحركتش أصلا. يعني مثلا المفروض إن أول حاجة عندك في اليوم إنك مثلاً هتنزل للشغل. فالشغل بياخد وقت قد ايه مثلا 3 ساعات تمام خلاص يبقى انت دلوقتي انت عرفت ان في 3 ساعات طالعين للشغل كده تمام اول تاسك يعتبر خلاص خلص انت الثلاث ساعات دول ما انت ما بتفكرش في اي حاجه غير التاسك اللي مطلوب منك اللي هو الشغل انت دلوقتي في الشغل ما بتفكرش في اي حاجه ثانيه فبالتالي ما بتبقاش حاسس بمعاناه او حاسس بضغط ان انت لسه وراك حاجات كتير طيب دلوقتي انت رتبت اولوياتك خلاص وبدات بقى خلاص هتنفذ اللي انت عايزه فطبعا انت مكسل ابدا باي حاجه حتى لو من على تليفونة. ابدا دور على اللي انت بقى عايزه، مثلا لو انت وراك شغل زي ما قلنا مثلا ان الشغل هياخد ثلاث ساعات مثلا ماشي، دلوقتي الشغل ده طبيعته هتبقى عامله ازاي؟ وراك شغل عملي واحده واحده ابدا مثلا امسك التليفون خطط هتعمل مثلا واحد هتنزل هتنزل فتروح الشغل هتبدا انك هتطلع الورق اللي انت عايزه، بعد ما تطلع الورق اللي انت عايزه اللي انت هتشتغل بيه ما هتكلم زميلك ده فهتعمل واحد اتنين ثلاثة هتلاقي نفسك خلاص بدات تخطط الا الشغل هيمشي ازاي؟ فهتلاقي نفسك اندمجت فبدات تنزل تتحرك عشان تروح الشغل عشان تبدا تنفذ اللي انت قلته فالكسل هيقل عندك هو الكسل دايما بيبقى ماسك في اول خطوه بس بعد كده بتلاقي الدنيا بقت ماشيه عادي وبقيت انت عايز تنجز اكتر من حاجه يعني دلوقتي مثلا انت خلصت الشغل تمام؟ هتعمل جنبه علامه صح ايوه انا في ورقه عشان ابقى عارف برده الدنيا ماشيه ازاي يعني انا بعمل اللي انا بقوله لكم اساسا يعني الموضوع ما بالحب كده. يعني أنا بنفذ. علي قبل ما بقول لكم ما بتبقاش سهله كده وحاول دايما وانت بتعمل اي حاجه حتى لو انت مستعجل عليها ما تبقاش ضاغط نفسك يبقى الموضوع عادي اخرها ايه يعني ايا كان اخرها ايه اكيد مش موتك يعني حتى لو اخرها موتك انت عارف اخرها ايه فمش حوار تضغطش نفسك لازم تبقى شغال بمزاج لازم تبقى بتعمل الحاجه اصلا بمزاج عشان تطلع حاجه كرييتيف ما تبقاش زي غيرك فاهمت تاني حاجه كافئ نفسك على حاجه اللي انت عملتها يعني مثلا انت خلاص خلصت مثلا الشغل بتاعك زي ما قلنا تمام كافئ نفسك باستراحه مثلا نص ساعه ساعه ايه كافئ نفسك باكله كويسه انت بتحبها اعمل اي حاجة انت بتحبها عشان تدخل على التاسك اللي بعده، ايا كان هو ايه، ايا كان الشقة فيها هيبقى عامل ازاي، بس كافئ نفسك عشان تشجع انك تكمل، كل ما انت بتشجع نفسك بنفسك هتلاقي نفسك بتكمل في الحاجة اللي انت عايزها، وهتلاقي نفسك حابب الموضوع، مش مجبور عليه، حتى لو انت مجبور عليه، يعني في حد مثلا انت لو ما عملتهاش او هيخصم لك او هيعمل لك اي حاجة. هتبقى حابب الموضوع ودايما الورقة اللي انت كنت كاتبها في الاول دي خليها معاك عشان لما تيجي في اخر اليوم تشوف التسكات اللي انت خلصتها او الحاجة اللي انت خلصتها تبقى انت مشجع نفسك انا خلصت كل ده في مجرد شوية وقت بسيط انا عمري ما كنت اتخيل ان انا عملت كده طبعا انت فاهم انك لما بتقسم وقتك الموضوع بيفرق معاك جامد ما بتبقاش فكرة اللي هو ايه طول ما انت قاعد دايما على الكنبة او قاعد ما بتعملش حاجة انا لسه هقوم واشتغل بعد اما اشتغل اروح اجيب كذا بعد ما هيب ليه ليه يا حبيبي ليه بتكسل نفسك ليه ليه انت لو ما تتحرك كده هتلاقي نفسك بتحرق وفي نشاط كده لكن طول ما انت قاعد تفضل عادي ايه يعني لو اشتغلت هعمل ايه حرك نفسك حرك نفسك وتحرك كده و... لازم يبقى فيه لازم تبقى مهايبر دايما وبعدين لما انت هتبدا تنجز شغلك بطريقه كريتيف هتلاقي مديرك نفسه حابب شغلك، حابب نظامك، هتلاقيك انت مقرب منه بسبب ان انت دايما بتفكر في حاجات بره الصندوق، انت غير الموظفين اللي شغالين عنده ان هم بيروحوا يمضوا يقعدوا يشتغلوا يمشوا. يعني حاجه غير كده. لكن انت بتروح شغلة نشاط عايز تشتغل عايز تدور عايز تعمل عايز تغير في الشركة عايز تغير في المكان اللي انت فيه عايز تعليه مش عشان اجر مش عشان فلوس انت بتعمل كده عشان انت حابب الشغل نفسه حابب النظام نفسه طبعا انت فاهم طيب احنا خلاص قسمنا يومنا على اساس ان مفيش اي حاجة جديدة انت عامل نظام روتيني تمام طب انت دلوقتي لو انت عايز تدخل حاجة ما بينهم هتعمل ايه هتضغط اي حاجة ممكن تيجي عليها مثلا انت مثلا تقعد مع اصحابك مثلا بدل ما تقعد معاهم ثلاث ساعات تقعد ساعه وتنزل الجيم ساعتين مثلا ده التخطيط في الاول كل ده زي ما قلت لك ورقه وقلم في الاول انت كل ده انت ما بداتش تعمل اي حاجه ده تخطيط بس طيب قدرت خلاص انك تحط الوقت بتاع الحاجه اللي انت عايز تعملها دي في النص في جدولها كويس قوي هتعملها ازاي بقى وانت اساسا مكسل تعملها انت بترجع من الشغل مثلا تعبان ما انتش قادر او خلصت الحاجه اللي وراك فخلاص انت تعبان وما انتش قادر تعملها تعملها ازاي دلوقتي لو انا قاعد معاك مثلا وقاعدين بنتكلم مثلا عن صيد السمك قلت لك يا اسط انا كنت قاعد وصطت سمكه طلعت كبيره قوي كنت متعود على صيد السمك من زمان فمش عارف الطعم اللي بيترمى فبتتعمل واحد اثنين ثلاثة فانت غصب عنك هتتشجع انك تعمل اللي انا بقوله تبدا تنفذ تبدا تدور على الحاجه اللي انا بتكلم عليها تبدا تشوف الدنيا دي بتبقى ماشيه ازاي وهل انا فعلا كلامي صح ولا غلط طيب دلوقتي لو احنا جينا نفكر مثلا في الجيم انت جاي داخل على اليوتيوب وكاتب الجيم مثلا ايه الناس بتتكلم عن الجيم لقيت واحد كان رفيع ومره واحده بقى منفوخ اوف بقى البيج رامي طب عملها ازاي دي؟ انت هتتشجع وبعدين بالذات وهم بيتكلموا اي حد بيتكلم عن هوايه هو بيحبها هتلاقيه دايما متحمس اللي هو انا عملت واحد اتنين تلاته طب ايه لما تنفذ قوم واعمل واشتغل هتلاقيه هو بيشجعك حتى لو ما يعرفكش لو مجرد فيديو يعني فيديو شغال قدامك هيشجعك هتتسوح اتسوحت ونزلت كويس خدت اول يوم طبيعي هتيأس، طبيعي هتقعد في بيوتكم تاني يوم، فطبيعي انت هتزهق هتحس بفشل، انا ليه ما بدأتش بالاوزان اللي انا كنت بشوفها في الفيديوهات وصحي تاني يوم جسمي بيوجعني ومش قادر، ما ده طبيعي، انت لما كنت بتتعلم المشي وانت صغير كنت بتقع، كنت بتتخبط وبتقع، وبتقوم وبتجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة كنت بتجرب ليه؟ شايف كل اللي حواليك بيمشوا، اشمعنى انا؟ اشمعنى انا ما اتحركش، ليه ما اقومش اتحرك زيهم؟ كذا انت صممت لحد ما بقيت بتمشي زي دلوقتي فانت طبيعي تكبر نفسك في الاول انك تنزل الحاجة دي غصب عنك وانت جسمك واجعك جسمك واجعك وانتش قدرت تتحرك بس هتنزل تنزل عشان انت عايز توصل لحاجة عايز توصل لتارجت معين عايز توصل لجسم معين اي كان انت عايز توصل للحاجة دي فغصب عنك هتنزل يوم في التالي في التالت هتلاقي نفسك بقى ده روتين بالنسبة لك انك خلاص انت متعود انك تخلص كذا فبتنزل الجيم، تخلص الجيم بتنزل تعمل كذا، فخلاص جسمك اتعود، نفسيتك اتعودت، دماغك نفسها ساعة دماغك نفسها اتعودت على الحاجة دي، نفس الكلام على أي حاجة أنت نفسك تعملها، سواء تعلم لغة، سواء كورسات، سواء إنك عايز تتعرف على حد، سواء أي حاجة، أنت عايز تعمل أي حاجة، ابدأ اتعلمها، ابدأ اتحرك، اشتغل. حاسس بكسل، قوم جرب، تلاقي نفسك فلاحت ودايماً القعدة على الكنبة بتهمد، القعدة على السرير بتهمد، لكن لما أنت بتتحرك غصب عنك هتلاقي في نشاط، أنت مش عايز تقعد، هتلاقيك يوم الجمعة مثلاً لو أنت تعودت على جدول معين، مش, مش عايز تقعد، مش عايز تفضل قاعد كده مقنتخ، مع إنك في الأيام العادية وأنت نازل للشغل، بتبقى عايز تنام، عايز تفضل قاعد، بس لأ، أنت متعود على الشغل وعلى الهيبرة والحركة وإنك تتكلم مع ده وتتعامل مع ده وده يتذاكى عليك وده يهزر معاك وده ينكشك وده يزعلك انت متعود على كده مش متعود على الهدوء انه محدش بيكلمك انك قاعد ساكت ماسك التليفون عمال تسكرول ما أي حاجة حياة بلا هدف ابدأ اتحرك حتى لو انت كنت بتعمل كده في الأول ابدأ اتحرك ابدأ شوف انت هتعمل ايه ابدا اتحرك شوف انت ناوي تعمل ايه عايز تعمل ايه في حياتك عايز تبقى قدام ايه عايز تبقى ايه بالظبط بعد كده وبعدين وانا قاعد بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده قلت اما اسال الناس اللي عندي على الواتس بيعملوا ايه لما بيبقوا كسلانين طبعا مش كلهم بس انا سالت اللي رد علي انتوا عارفين بقى حب الناس وكده شكرا يرددوا بس اغرب حاجه ان انا لقيت فعلا في ناس بتقول تقعد تكتب ورقه وقلم أو وتشوف اولوياتك وترتبها من ورايا الناس دي بتعمل كده من ورايا من غير ما انا اعرف انا مش مسيطر شكرا خلاص كده يا ابني اقفل ويمكن نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وطبعا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب اشوفكم الفيديو الجاي سلام